ہسن ہنس ماں ہسنا جائی ماں میں کرے نہ کیوں زمانہ تجھے ذنا ہسن حسین کہتے ہیں اپنا تجھے ماں حسن من سے انتقام حسن, حسن, حسن, حسن بتا رہی ہے یہ سلحے حسن زمان کو بتا رہی ہے یہ سلحے حسن کو تیز کا تو نے لیا ہے گام حسن خدا کے بعد نبی ہے نبی کے بعد دے بادے علی ہے تیرام کام حسن ارش نشی زمین والے ہو جنت می عرش نشی تیرا ہر ایک پہ واجب ہے اے تیرا حسن کیوں زمانہ تجھے سلام حسن تیری گلی کے بھکاری ہیں یہ ستارے بھی تیری گلی کے بھیکاری ہے یہ ستارے بھی ہے تیرے در کا سوالی مہ تمام حسن دلوں کو جیت لیا تیری خوش کلامین جیت لیا تیری خوش کلامی نے جہاں کو امن کتوں نے دیا پیام حسن کیوں یہ مولا یہ دونوں تیرے غلاموں کے ہیں غلام حسن نہ کیوں یہ زمانہ تجھے سلام حسن نہ کیوں یہ زمانہ تجھے سلام حسن زبان نہ کیوں یہ زمانہ تجھے سلام حسن